תמיד אצרים תמיד בחיים צוחקים זה לא זין הם יקרים אם יש לך חברה עד אינך צריך יותר הכל כבר יסתדר כי, כי יש לך חבר כי יש לך חברה ימים ימים אבל לך חכם אחד מצעד צוות של חמש שבועות אבל חיוך בלב אתה שומר סימן שיש לך חבר אם אם המשימה היא קשה, היא קשה. אתה אומר עשרה בבקשה ואז מישהו לך עוזר סימן שיש לך חבר כי חברים נהדרים אוהבים תמיד עוזרים תמיד ביחד צוחקים זה לזה הם יקרים אם יש לך חבר That you don't need more. That everything is settled. 'Cause there's a friend. 'Cause there's a friend. If you want to write, if you need to write, you can manage. I'll be your friend. אוהבים, תמיד עוזרים, תמיד ביחד צוחקים זה לזה הם יקורים אם יש לך חבר, אתה לא צריך יותר הכל כבר הסתדר כי יש לך חבר, כי, כי יש לך חבר רוצים לראות פרקים נוספים של דרו-רמי והחבובונים? כן! אז לחצו כאן! כאן! כאן כאן! כאן כאן! רוצים לירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו... כאן. אז תגידו כאן. מה. ותגידו מי. מה? ובואו לבית של דרו-רמי! כאן! נו, תלחצו! תלחצו ותלחצו. דרו-רמי והחבוב.